قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظات ويطيب قلب بالتلاوة حاضر ويطيب عيش عندها وممات فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر حيث قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغداه في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة. فمن أعظم الذكر قراءة القرآن الكريم فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، وعليه فلا مانع من قراءة القرآن بعد صلاة الفجر والمواظبة عليه، ومن ذلك سورة ياسين كبقية سور القرآن الكريم، وفضل ياسين كفضل سور القرآن الكريم، فضل كبير وثواب عظيم، وله ولها مكانة عالية، فقراءة ياسين كقراءة باقي سور القرآن، سبب في مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات، ورفع الدرجات، وتكثير الحسنات، ولكن لم يرد أي نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه أمرنا بقراءتها بعد صلاة الفجر، ولكن قال أهل العلم يجوز قراءتها والمواظبة عليها من وقت لآخر من باب ذكر الله عز وجل، وقراءتها في جماعة كذلك جائزة ولكن بشرط موافقة القائمين على المسجد وكذلك المأمومين استرشادا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أما ما قيل في شأن سورة ياسين جاء في حديث ضعيف وفي رواية هو موضوع إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات، ومن داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات مات شهيدا هذه الرواية رواية ضعيفة، وهناك رواية أخرى تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل ياسين، وهي موضوعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل واحد صحيح في فضل ياسين، ومما ورد أيضاً وهو ضعيف كذلك، قيل البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موتاكم كل هذه أحاديث ضعيفة في فضل ياسين وهو ما يؤكد ما قلناه لحضراتكم مشاهدين الكرام لم يرد في فضل ياسين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال بعض العلماء يستحب قراءة هذه السورة على الميت لأنها تشتمل على التوحيد والميعاد كما أن فيها بشرة للمؤمن الذي يموت على التوحيد بالجنة لأن فيها قول الله تبارك وتعالى قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فسمعوا هذه الآية لمن يحتضر بشارة للمؤمن في حال احتضاره لفترة ما بعد الموت أما السور التي ورد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها فضل عظيم سورة الملك حيث قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر وقال صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وهي سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك سورة الملك فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم وثبتنا عليه يا رب العالمين وعلى سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم واختم لنا بخاتمة التوحيد والسعادة يا أكرم الأكرمين وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا